Σ ακόμη ένα βιντεάκι του Trano Education. Είμαι εδώ με ένα ακόμη βίντεο. Αλλά αυτή τη φορά δεν έχουμε εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Είναι ένα ψηφιακό τύπο που θεωρώ ότι τελευταία μα απασχολεί πάρα μα πάρα πολύ. Πολλοί λογαριασμοί στο Instagram χακάρονται. Οπότε, ένα τρόπο να προστατευτούμε είναι να μην ανοίγουμε links. Μπορεί να μα τα στείλει κάποιο φίλου, κάποιο φίλη, κάποιο γνωστό, κάποια γνωστοί. Ωστόσο, αν δούμε ότι είναι ένα ξεκάρφο το μήνυμα που έχει κάποιο link να πατήσουμε εδώ ένα δούμε το οτιδήποτε, σίγουρα δεν το πατάμε και το συμβουλεύουμε και στα παιδιά μας που έχουν Instagram account. Λοιπόν, ένας άλλος τρόπος που μπορεί να μας προστατέψει καλύτερα είναι ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων. Δηλαδή, εμείς επιλέγουμε κάθε φορά που μπαίνουμε από μία άλλη συσκευή στο λογαριασμό μας στο Instagram, ε, αυτό που επιλέγουμε λοιπόν είναι να μας έρθει μήνυμα στο κινητό. Θέλουμε λοιπόν να το ενεργοποιήσουμε για να μπορέσουμε να προστατέψουμε καλύτερα το λογαριασμό μας. Σας συνιστώ να το κάνετε από τον και όχι από το κινητό σας, γιατί από το κινητό πολλές φορές παρατήρησα ότι λαγκάρι κολλάει, το προσπάθησα κι εγώ και πραγματικά εξαντλήθηκε η υπομονή μου συνεπώς. Συνδέθηκα ε, στον υπολογιστή μου στο Instagram, ε, πάτησα τα εικονίδια που θα δείτε και θα σας δείξω στη συνέχεια και η διαδικασία ολοκληρώθηκε και είχα το κεφάλι μου ήσυχο. Βέβαια όταν πραγματοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία για να είμαστε ασφαλείς το κινητό μας θα αποσυνδεθεί από το λογαριασμό μας στο Instagram και στη συνέχεια θα μας ζητήσει να ξανασυνδεθούμε ε, με τους κωδικούς μας φυσικά, αν τους έχετε ξεχάσει τσεκάρετε στην Google μήπως έχετε εκεί αποδικευμένους τους κωδικούς πρόσβασης ή σε κάποιο μπλοκάκι ε, και στη συνέχεια όταν θα συνδεθούμε θα μας στείλει ένα μήνυμα στο κινητό και θα μας ρωτήσει αν αυτή η συσκευή θεωρείται αξιόπιστη και θα θεωρείτε κάθε φορά που θα μπαίνετε από εκεί. Οπότε, κοιτάξτε κάτω-κάτω, αν είναι δική σας η συσκευή, το επιβεβαιώνετε εναλλακτικά. Το ξεκλικάρετε για να σα ρωτάει κάθε φορά που συνδέεστε από εκεί στο Instagram. Πάμε να δούμε τη διαδικασία από το κινητό και θα σας λέω τις αλλαγές που έχει για τον υπολογιστή. Τώρα θα σα το δείξω μέσω του κινητού μου από το λογορχιασμό του Trano Education. Μπαίνουμε στο λογαριασμό μας, πατάμε κάτω δεξιά στο εικονίδιο για να, μπούμε, να δούμε το δικό μας προφίλ ουσιαστικά, κάτω δεξιά, και στη συνέχεια επιλέγουμε πάνω δεξιά τις τρεις γραμμούλες. Θα βρούμε την επιλογή «Ρυθμίσεις». Στον υπολογιστή αυτό που κάνετε είναι να μπαίνετε στο λογαριασμό σας, να πατάτε πάνω στο εικονίδιο σας και πάνω δεξιά θα σας βγάλει πάλι την επιλογή «Ρυθμίσεις». Πηγαίνουμε στις ρυθμίσεις και εδώ επιλέγουμε Ασφάλεια. Στον υπολογιστή αριστερά μας εμφανίζει μία καρτέλα που λέει Απόρριτο και Ασφάλεια. Το επιλέγουμε. Τώρα, δεν αλλάζει τίποτα και στον υπολογιστή και στο κινητό. Επιλέγουμε Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων. Το είχα θέσει λάθος. Λοιπόν, και κάνουμε την επιλογή SMS. Ωραία, αφού επιλέξουμε λοιπόν το SMS, δίνουμε τον αριθμό μας, συνήθως τον έχει κρατήσει, τον έχει αποθηκεύσει και μας έρχεται ένα μήνυμα στο κίνητο ε, όπου... Το περνάμε στη συνέχεια, το πληκτρολογούμε και πατάμε. OK. Μπορεί κάποιε φορέ, αν δεν πατήσουμε κάτι σωστό, να θέλει κάποιο χρονικό διάστημα να επανέλθει, γιατί για να μα ξαναστείλει, ξαναστείλει αριθμό, θα καθυστερήσει λίγο. Συνεπώ, κάντε λίγη υπομονή και μπορείτε να επανέλθετε ένα δεκάλεπτο μετά και να επαναλάβετε τη διαδικασία. Έτσι, κάθε φορά που προσπαθείτε να συνδεθείτε από άλλη συσκευή, όχι από αυτήν, γιατί αυτήν θα τη θεωρεί αξιόπιστη, σα το βγάζει αν θέλετε σαν επιλογή, θα σας στέλνουν κάποιο μήνυμα στο κινήτο και μόνο εσείς θα ξέρετε τον κωδικό. Έτσι, ο λογαριασμό στο Instagram είναι πιο προστατευμένο αυτό ήταν, ελπίζω να μην σας δυσκολέψει πολύ, για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να μου αφήσετε σχόλιο ακριβώς από κάτω, θα με βρείτε στα social media, σε Instagram, Facebook, TikTok και στο email μου info.papakitranoueducation.gr. Κάποιες φορές κολλάει εκεί, οπότε στα social media θα λάβετε πιο εύκολα απάντηση. Αν σας άρεσε το βιντεάκι μπορείτε να κάνετε like, αν σας ενδιαφέρει το εκπαιδευτικό κομμάτι και έτσι κάποια ψηφιακά tips μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να το μοιραστείτε με όποιον και όποια Ассистент. Я